Scenariu sumbru pentru Muguris Vrescu după audierea din Parlament, urmează revocarea sau demisia. Avocatul Gheorghe Piperea împreteie scenariul lui Ion Cristoiu care a spus ce zilele lui Muguris Vrescu în fruntea BNR sunt numrate. Piperea face trimitere la episodul de ieri din Parlament susține, într-o postare pe Facebook ce senatorii PSD-i au întors spatele lui Izrăscu? Urmează revocarea sau demisia, pentru evitarea neplăcerii unui rechizitoriu în Parlament, susine Piperea. Aseara, la TV, Ion Cristoiu a spus că BNR s-a transformat în opoziție politică la PSD-SICA, de aceea, Zilele gubernatorului în fruntea BNR sunt numarate. Adevărul este ca ieri. La Comisia Economică a Senatului, unde a venit intrega liotmanul de la BNR, au fost prezenți trei senatori, nici unul de la PSD. Practic. Senatorii PSD-i au întors spatele lui s si în sau ca. Mai mult chiar Dragnea a batut sau a sapricea paia pa, iar pa, ca s a avut stabilitate timp de 26 de ani. În realitate, sunt 28, sufițienți pentru a ști cum s infrau inflatia. Eficienti, pur și si simplu, urmează revocarea, sau demisia, pentru evitarea neplacerii unui rechizitoriu în in Parlament. Între timp, PNL s-a transformat în sucursala a BNR, nota mea. Atata poate subactua la conducere si cu libertarienii pe care si i-a atras drept consilieri. În afara de susținerea a tata DNA, SRI și BNR, instituții ale statului roman care țin loc de ideologie si chiar fac jocurile politice în disprețul electoratului, la PNL nu mai este nimic. Fara linie politica si fara coloana vertebrală, PNL se va dezintegra odată cu finalul profesional al actualilor sefia instituțiilor de forta, control si supraveghere. Suntem în 2018, totusi. E timpul să ne trezim de sub efectul de tunel cauzat de cei 28 de ani de mandat al guvernatorului scrie piperea pe Facebook.